Я то все робилося без нас. Ми не були тут, не присутствували. Навіть. Нас забрали з гребля з составка. Такий вигляд мають кімнати у будинку Володимира Шапки після обшуків російськими військовими. Чоловік побачив безлад після повернення з полону. Поки не прибирав, адже мешкає в іншому місці. Я не знаю, що вообще шукали. Ну проси воню якусь думали, що ми. Дійсно, ну, ми то і робили таке, що допомагали нашим солдатам, ну, думали, у нас якісь записи є, якісь, мабуть, щось є, ну, я так думаю, От це моє мніння, я не знаю, що взагалі шукали в хаті. Факт що сина фотографії всі позабирали, зятя, там, де вони з автоматами, де він, в этом, короче, фотографіруюся, всі отакі фотографії, медалі його забрали, відсюди. Документи всі його. Коли окупували Херсон, говорить Володимир, стало зрозуміло, що треба вивозити жінок та дітей. Ну з усіх сьол, хто не приїжджав, ми нікому не відказували. П'ять часов утра підйом. в обід додому приїхали, там віддихнули, що тут покушали, опять ляли, трохи передихнули, поїхали. Всього. Це то було, ну не знаю, може п'ять-сім. 8 на російських блокпостах неодноразово зупиняли, ставили питання. Потім окупанти приїхали додому. Повезли туди, вже розділи на греблі, порвали одягу, мене привезли туди в трусах, кидали, пускали собак, ну, коли питали, потім лили воду, кормили нас горохом на базі, а потім повезли, я не знаю куди. Там тоже испытали, получается, подключили 220, ну, это по ихнему комбат, это 220. По нашему я понимаю, кто такое слово комбат. Я думал, кто-то придёт с людей там разговаривать со мной. Вышло, нет, ток просто на провода наключили, подсоединили, всё. Тебя трусит это и спрашивает, скажи сына номер. Як ти передавав трубі звільнення на Новорі уроки, типа нашим СБУшникам? У полоні Володимира з його кумом протримали тиждень, катували, говорить, двічі на день. Потім відпустили. Додому у центральне чоловіки добирались два дні. Ми вже знали точно, що ми були в Каховці, на перекачної станції, де, тому що в нас тримали в боксах. Который, знаешь, краска хранилась, здесь машина хранилась. Это и то, что я видел уже, когда стояла решетка просто, там стояли стеклоблоки. Это и видно был канал, и насосы гудили. Вот и все, что я так определяю, что мы были точно в Каховке, когда на Крым будут типа качала. Якби знав заздалегідь, що катуватимуть, все одно б допомагав місцевим та Збройним силам України, говорить Володимир. Звісно, у мене син аточник, зятя Атошник і свад атошник. Нині чоловік чекає на зустріч із родиною, яку вивіз із села на початку війни. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.